m ușmo de luptă, ha va drau ceva cu un cazon m de luptă, cu De luptă de mari. Hey, hai tu, amuți, emoșto clienți, cu De luptă de Marie. Ha va de cu ceva cu un cu un cazon De luptă de mari. de de de de, -de -luță. Stenede de lute! Ne-l o mari! Ai de lute de mari! Stenede de lute! Ne-l o mari! Ai de lute de mari! De mari! De mari! De mari! De mari! De mari! De, de mari! La valoare! La valoare! <_susursti2> Sta e ha, bagă la so